عفلنا بحضوركم زاد لهيبة، يا ضيوف قدركم عندنا غالي، من لفن الف مرحب نهليبة، مرحبا مليون ومليون تنقالي، مرحبا مليون ومليون تنقالي والجنب ينطق تراحيبه مرحبا عزن وتقدير وجلالي مرحبا عزن وتقدير وجلالي حفلنا بحضوركم زاد له يا ضيوف قدركم عندنا غالي يا ضيوف قدركم عندنا غالي من لبانه الف مرحب نهليبه مرحبا مليون ومليون تنقالي عند من للضيف يبذل عجيبة. عندي رجل للرياجيل مذهالي عند سعود بن فهد راعي الطيبه، مجلسة, مجلسه عمر ولا الضيب منزالي مجلسه عمر ولا الضيب منزالي الكريم اللي تنومه اسم كاسيب هرجه هرجح تنفيته جاملة بعالي الف مبروك وعسل خير له ثاني الف مبروك وعسل خير له ثاني عبد الله اللي له طيب الجدين والعام والخالي من سنايل عزوة المجد والهيبه عزوة مطير الفخر أول وكالي اسمع السنف تخر في منازيبه والمطار شامخ الفاقب بالعالي فزعة المضهود عوني مطاليبه علمهم نموس مرجح للأبطال نابت المضران لعداهم مصيب مرحبا عزن وتقدير وجنالي مرحبا عزن وتقدير وجنالي حفلنا بحضوركم زادنا هيبة يا ضيوف انقدركم عندنا غالي يا ضيوف انقدركم عندنا غالي أنا ألف مرحب مرحبا مليون ومليون تنقالي عند من للطيف يبذل مواجيبه عند رشل للرياجيل مذهالي عند سعود بن فهد راعي الطيبه مجلسه عامر ولا من تالي مجلسه عامر والضيف من تالي قولها رجح تثبته جام الافعالي، للعريسة سكنت بالشعر واجيبه، الف مبروك وعسل الخير له فالي، الف مبروك وعسل خير له فالي، عبد الله اللي له مواقف رهيبه، طيب الجدين والعم والخالي، من سنايل عزوه المجد والهيبه، عزوه مطير الفخر اول وثاني، اسمع تفتخر في مناسيبه والمطر شامخ الفوق بالعالي فزعه المظهود عون مطاليبه علمهم ناموس مرجح للبطالي لابد المطران لعداهم مصيبه بل تحدهم غدر خزي ودلالي ودلالي وغدر خزي